اچھا یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پندرہ سال پہلے بنایا گیا اور پندرہ سال سے اس گھر میں لائٹ نہیں جلی لائٹ نہ جلنے کی وجہ سے اس گھر میں باہر کی چیزوں نے رہائش کر لی ہم نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں لیکن تو آج ہم اپنے یوٹیوب کی پہلے دیکھتے ہیں کیا یہ سچ ہے اگر کوئی ہل چل ہوئے بالکل زیادہ ڈرنا نہیں ہے مخلو مخلوق दिल को देखो, आगे आगे देखो। दिल को क्या अगे जा ना आ जाओ ना भाई بہت زیادہ گرم زیادہ ہی رہنس اجن ہاتھ ہم لکھائیں چیز ہمارا تھا چیز ہمارا تھا کہ دیکھیں چیز پہیے ہی چیز ہوتھی ہے دیکھیں کہ سایہوں تو وہ آزا آری ہال چل دی وہ آزا آری گا نہیں آنا ہم با رہا ہوں بھائیا کہ کبھی پرائی ہے میں یہاں چیز اللہ اللہ حکر اللہ حکر اللہ بالکل آ رہی آواز اپنی حال چلنی آنی چاہیے بالکل آرام نا ऐ, भाई चली تیا ایک جس کے نو سے چاچا تاو دینس نو ہے سبھی چھڈ ویڈیو اپنی تو پڑے چیزتے کچھ چیزاں دا بندے ایک تو پھیکی ہوتے اللہ اللہ سبھی اے اللہ دے بندے ہو اللہ دے بنائے ہوئے ہو اے تانوں ودگل نہیں آئے تے دادا شہنائی بسائی پتہ کرن واسطے آئے ہیں تے تو راڈی ہے کہیں تھی کوئی ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਉ ਜਾ ਬਾਈ ਸਮੀ ਹਾਉ ਯਾਰ ਯਾਰ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਹੀ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁਦੈ دیکھو جی گھر تو بہت خوبصورت بنایا ہے جو اوال اوال دیکھو کتنا, کتنی سمیل آ رہی آ گیا یہ کمرے جی ادھروں آ جا یعنی ادھروں ادھر سے کمرے جا جا اس کمرے سامنے کے میں تھلوں اس چیز دا اڑیاں میرے کول ناظرین اے ਧੂਲ دیکھو اوئے سپیکر تک نہیں اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بس میں بھی بس چلیے نکلو نکلو چلو چلو چلو سائیڈے بھائی جان بات واقع دساں لگے ہی پوڑی بھی نہیں چاڑ سکے مستری لگے ہی جی تین بجے ٹائم ہی دے جی ایسا دنیا نہیں پر نہیں بنان دیںرا بنا ل نکلی بکوری سمڑ کچھ پوری تھے بھی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے سارے سامنے نظر تو نہیں آئے گی اجے تک نظر تو نہیں سن آئی چیز ہے سامنے سارا یاد ہے پہلے اتنے وہی چیز Hey! You're here! I'm sorry. Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord. Lord, Lord. Lord, Lord. Lord, Lord. Lord, Lord.